بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں سورہ عالع عمران کا تفصیل سے مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ہم نے اہل کتاب کے لیے جو دعوت ہے اس کا بڑا حصہ پڑھ چکے اور اب اس کا آخری حصہ پڑھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ اسٹارٹ میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب الہی کا ایک انٹروڈکشن وہ بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب الہی کا مطالعہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آئی آر ٹین ٹو تھرٹی ٹو میں قدیم امت مسلمہ جو پرانی امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل اور کرسچنس کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وارننگ ہوتے ہوئے پھر اس کے ساتھ پھر 33 ٹو میں اہل کتاب کی ہسٹری اس میں خاص طور پر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاہیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ صلام کی دعوت جو ہے وہ تفصیل سے اس میں ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پڑھے تھے کہ جب کرسچنز کے اسکالرس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو ان سے تفصیلی بات ہوئی اور اینڈ پہ آ کے مبہلہ کہ ایک ان کو وارننگ دی گئی کہ بھی ٹھیک ہے ہم اگر پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں اور ہمارا ایمان کیسا ہے اور جس کا نام بھی ہو تو اس پہ اللہ کی لانت آ جائے تو یہ آئے ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی کریں تو اس میں وہ نہیں مانیں اور چلے گئے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اہل کتاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ مزید انذار عام دعوت جو ہے وہ تفصیل صحیح جس کا مطالعہ کر رہے ہیں سکسٹی فور ٹو نائنٹی نائن کی آیات تو اب ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسی حرکت سے بچنا ہے کہ جو اہل کتاب سے جو غلطی ہوئی ہو تو اس سے ہمیں بچنا ہے یہ آبجیکٹو ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر سر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے کلیاہل الى تعلّمت صواعم بیننا و بین نعبد اللہ اللہ ولا نشر کبھی شعیع او ولا یتخذہ بعدنا بدن من مندون اللہ فان طولؤ فقولو فقولش ادو بھی انا ان سے کہہ دیجیے اہل کتاب اس بات کی طرف آئیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان یکساں ہیں یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائیں پھر وہ اعراض کریں تو اہل ایمان کہہ دیجیے کہ گوار رہیے ہم تو مسلم ہیں یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر سرنڈر کر چکے تو یہ دیکھیے کہ یہ ایک, ہمارے لیے ایک بیسٹ طریقہ یہ ہے دعوت کا کہ جب ہم کسی بھی غیر مذہبی لوگوں تک ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہم پہلا سے پھیلائیں تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم سٹارٹ میں یکساں کہ جو چیز ان کے اور ہمارے درمیان جو ایگریمنٹ ہے وہاں سے ہم بات کریں اور ہوتے ہوتے پھر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر کرسچنز اور جوز کے ساتھ یہ فرما دیا کہ بھئی یہیں سے بات شروع کیجیے کہ ہم یکساں ہیں کہ اللہ ایک اللہ توحید پر ہمیں یہیں سے بات شروع کریں عبادت کرنے کی اور پھر ہم یہ بھی بتا دیں کہ بھئی ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے عبادت کریں ہم کسی اور کو اپنا رب نہ بنا لیں تو اصل میں ہمارے ہاں دیکھیے تو ہمارے ہاں جو فرقہ پرستی ہوئی تو اس کی ریزن بھی یہی ہوئی ہے کہ ہم نے مختلف کچھ اسکالرس کو اپنے رب کے برابر کر لیا رب تو نہیں ہم نے, نے کہا لیکن ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھا کہ جیسے صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ جو فرمائے بس اس پہ عمل کر لیں تو یہی کام ہم پھر کئی مذہبی اسکالرس کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس جی ان کا جو حکم ہے وہی دین ہے تو ایسی بات نہیں یہ سب بس ایک دین کی خدمت کرنے والے ہم ان کی سٹڈی کرتے ہیں ان کی بھی کرتے ہیں دوسرے اسکالرس کی کرتے ہیں جس کی جو غلطی ہو جائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جس کا پوائنٹ آف ویو جن کی دلیل جن کی جو صحیح ریزن درست ہو تو ہم اس کو مان لیتے تو اصل طریقہ یہ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر تقلید کرنے لگے اس کے بالکل آنکھیں بند کر کے ہم اس کے پیچھے چلیں تو یہ نہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حکم کرے بس وہی دینی حکم ہے تو یہ کرتے ہوئے ہمیں اس طرح سے اہل کتاب کو یہ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی جو غلطیاں ہیں تو ہمیں وہ بھی ٹھیک کرنی ہیں اس کے بعد پھر اہل کتاب کا رویہ جو خاص ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے تو اس کی کمپیریٹو اسٹڈیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے اور یہ لوگ کیا سوچتے رہیں اب دیکھیے یا اہل کتابی لما تحاجون حا جفی وما ان ضیلات والانجیل اللہ من بعد افلا تعقلون اہل کتاب آپ ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کر رہے ہیں کہ ابراہیم تو ہمارے مذہب پر تھے دراحل کے تو اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل ہوئی ہے پھر کیا آپ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے یعنی اصل کیا تھا کہ کرسچنز یہ سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کرسچن تھے اور اسی طرح جس جو ہیں وہ بھی ہے سوچ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہی یہودی تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اسی سے آپ لاجیکلی سوچ لو کہ تورات اور انجیل اللہ کی جو کتابیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہزار اور دو ہزار سال بعد ہی یہ آئی تو بتاؤ کیا تم سمجھو گے کہ جس کی بیس پہ تم اپنا مذہب بتا رہے ہو تو کیا ابراہیم علیہ السلام اس مذہب کے تھے وہ تو بہت عرصہ پہلے گزر چکے تھے ہا انتم تم ہا وی ہا جب ہی ہی اللہ تم ہی لوگ ہو کہ ان باتوں میں تو بحث کر چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا مگر اب اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے یہ کنفرم ہے کہ جب ابراہیم علیہ اللہ تو اس سے پہلے آپ سے چار ہزار سال پہلے اب گزرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات ہے یہ اب سے 3200 تھاؤزن ٹو پہلے آئی ہے یعنی 800 سال کا فرق ہے اس میں اب تورات آئی تھی اور انجیل تو آئی ہے کہ جس میں اب اراؤنڈ ٹو تھاؤزنڈ یئرز گزریں تو اب, اب اس ٹائم سے دیکھئے تو ابراہیم علیہ السلام پہ 2000 سال گزر چکے تھے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارے مذہب کے تھے تو بھائی کا مذہب تو آپ نے اس کے بات بنایا ہے تو وہ پہلے کیسے آ گئے ماں کا نہ ابراہیم یہودیوں ولا نہ سرانی کن کان حنیفم مسلم کا نہ من اور حقیقت یہ کہ ان سب حقائق کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ کرسچن بلکہ ایک یکسو مخلص مسلمان تھے اور وہ ان مشرقوں میں سے نہیں تھے اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یہودیوں نے بھی اور کرسچنس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مذہب کا سمجھا کہ بھائی وہ ہمارے مذہب کے بندے تھے تو مسلمان جو ہیں وہ بھی چونکہ قوم پرستی پہ پر آئے تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ مخلص اور یکسو تھے مسلم پر مسلم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پہ سرنڈر کر دینا تو اگر ایسا ایٹیٹیوڈ ہے تو واقعی یہ مسلمان ہے اور اگر نہیں ہے تو بس پھر تو بس یہ ہماری قوم پرستی اور کچھ نہیں ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے ارشادات پہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ کہ پھر ہم واقعی سچے مسلم ہیں اور اگر نہیں ہے ہم نے اس کے بجائے مختلف فرقوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا اور ہم کسی نہ کسی فرقے کے اپنا مین مذہب سمجھتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل مسلم نہیں رہتے کہ ہم تو پھر اپنے اس فرقے کو اپنا مذہب سمجھنے لگتے تو یہ ہماری بھی غلطی ہمارے ہاں بھی آ گئی ہے اس سے ہمیں بچنا انا اولناسی بے ابراہیم تباضََََ نبی وزین اللہ ولیمنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اب یہ پیغمبر اس کے حقدار ہیں اور وہ بھی جو ان پر ایمان لائے ہیں اور اللہ تو انہی ایمان والوں کا ساتھی ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اور آپ کے جو صحابہ ہیں یہ ہیں اصل میں جو ابراہیم علیہ اللہ کی پیروی کر رہے ہیں یعنی اصل میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے پردادا کے پردادا کرتے کرتے یعنی 2006 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہی کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کے جو صاحبہ ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی امت جو ہے یہ ہے تو یہ بتایا گیا کہ ایکچولی یہ لوگ ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے یہ توحید کی جو دعوت پھیلائی ہے تو اصل وہ یہ وہ لوگ ہیں اب دیکھ لیجئے ہم بھی اگر واقعی اسی پہ ہیں تو دیٹس گڈ اور نہیں ہیں تو ہمیں توبہ کرنی ہے اس کے بعد اہل کتاب کی ایک نفسیاتی سازشیں کہ سائیکولوجیکل کانسپائریسی انہوں نے کی کی کیونکہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عم کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیں اپنی پارٹی تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی پوری ان کے پلاننگ اور ان سب چیزوں کو بیان کر دیا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی مختلف فرقوں کے لوگ ہمیں اسی طریقے سے کریں گے ایسی دعوت دیں گے اور ہمیں اس سے بچنا بھی ہے تو یہ اب آپ اس کو خود پڑھ لیجئے خود آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کون لوگ کس طریقے سے ایسے ہی کرتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی ہمیں ایک ہمارے اگینسٹ سازشیں کر کے ہمیں اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتے <سرق> <سرق> اہل ایمان ان اہل کتاب کے گروہ کی تمنا ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں مگر نہیں سمجھتے یا اہل کتابی لیما۔ تک فرون تم تَشْهَدُونَ اہل کتاب آپ اللہ کی آیتوں کے کی منکر کیوں ہوتے ہیں؟ کہ آپ ان کے گواہ ہیں لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ و تک الْحَقَّ الحق تَعْلَمُونَ اہل کتاب تم حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو درا لین کہ تم جانتے ہو تو یہ کوشش کر رہے تھے اسپیشلی جو بہت سارے جو یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے ان کی پرانی دوستیاں تھیں تو مدینہ منورہ کے جو صحابہ جو ایمان لائے تھے تو ان میں سے ابھی ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ٹریننگ چل رہی تھی تو اس دوران یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان کو کنفیوز کریں اور وہ حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حق جو تو میں موجود ہے اسی کے ساتھ وہ اپنے اپنے فتوی کو اس کے ساتھ مکس کر دیتے تھے اسی طرح ایسے معاملات ہمارے یہاں بھی مختلف فرقوں کے لوگ یہ کرتے تب آپ نے خود اس کو چیک کرنا ہے اس کے بعد فرمایا وقول فتم الکتابی عامن بل ذیل وجہ نہاری وقف رو آخر ترجم پر کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمان پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو تاکہ وہ بھی برگشتہ ہو جائے تو ایک یہ پلاننگ تھی کہ جی پہلے صبح آ کے جی ہم تو ایمان لے آئیں گے قرآن پہ اور شام میں ہم انکار کر دیں گے تو اگلے خود کنفیوز ہو جائیں گے کہ جناب اس میں کچھ مسئلہ تو یہ, ایک, یہ بھی ایک طرح کی ہے کنسپائریسی کرنے کا ایک یہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس سے کہ جس کے ذریعے وہ کرتے رہے ہیں. ہمارے ہاں ہم بھی لوگ ایسے طریقے سے کر رہے ہیں. وَلَا تُؤمنوا من یشا ہوا واسع علی اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانا مانا کرو ان سے کہہ دو کہ اے رسول کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے اس لیے کسی کی بات نہ مانا کرو کہ مبادہ اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جو تمہیں ملی ہے یا تم سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور میں حجت کر سکے ان سے آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور اللہ بڑی غصت اور بڑے علم والا ہے یکخصو برحمت ہی میں ذو اللہ العظیم وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا یعنی ابھی یہ سٹائل تھا ان کا کہ یہ اپنے اپنے یعنی مختلف بھی اس طرح کرسچنس کے اسکالرس بھی اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ نہیں جی ان کی بات نہ کرنا بس اپنے بندوں سے ملنا ان کی بات ہی سننا دوسرے کی بات ہی نہ سننا سیم یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو ہمارے یہاں مختلف فرقوں کے لوگ جو ہے وہ یہی کرتے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اپنوں کے ساتھ رہنا دوسرے کی بات نہ سننا تو یہ کرتے ہیں تو یہی ایٹیٹیوڈ بالکل ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گیا تو ہمیں ایک تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے کہ جن میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور انہیں ہدایت عنایت کرے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی بھی اسکالر کی بات ہمیں پڑھی ہے تو پڑھے لیکن اس کے ساتھ دوسرے اسکالرس کو بھی پڑھنا چاہیے اور کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی اسکالرس کسی بھی فرقے کے بھی ہوں لیکن اس میں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہ ہو کہ جو دوسروں پر خام خام ایک دوسرے پہ وہ گمراہی اور اس پہ سمجھتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو بلکہ اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے دلیل کے ساتھ جو بیان کرتے ہیں ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے ساروں کا پڑھنا چاہیے اور سب کے بیسس پہ جو خود ڈسیجن وہ آپ نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ جناب ان کی دلیل سب سے مضبوط اس معاملے میں ہے, اس میں اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں اور جو چیز آپ کو غلط لگے چاہے وہ کسی کی ہو چاہے وہ آپ ہی کے قریب کے ہوں جو بھی ہوں تو ان کی غلطی کو غلطی اور جس کی جو درست ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کو ہمیں کرنا چاہیے اس لیے بہتر ہے کہ اچھے ایسے اسکالرس جن میں تعصب نہیں ہیں تو ان کی اسٹڈی ہمیں کر لینی چاہیے پہلے کتاب کی ایک یہ فائنینشیل اینڈ سائیکولوجیکل فراڈ پر بھی اللہ تعالیٰ نے تفسرہ فرما دیا ہے کہ جو یہ کرتے رہیں امن اہل کتاب ہی من ان من ہو بکن يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمجين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أعلم اوفا بیاہدی و تقاف واحٰ اب المطق تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہاری پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گے اور ادھر صورت ہے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر ان کے پاس امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی یا ایک روپیہ بھی ان کی امانت میں دے دو تو جب تک ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ وہ اس کو تمہیں ادا نہ کریں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ ان امیوں ان امی کون تھے کہ جو پیپل آف ادھر ریلیجس کے لوگ تھے ان کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے ہاں کیوں نہیں اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے وہ اسے محبوب ہے اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے یعنی اب یہ ایک اور ایٹیٹیوڈ بھی سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ لوگ اہل کتاب میں سے اچھے لوگ ہیں کہ جو جس میں اب جتنی بڑی رقم بھی اگر آپ ان کو لون کے طور پر یا امانت کے طور پر آپ دے دیں تو وہ آپ کو پورے واپس دے بھی دیتے ہیں اچھے لوگ نہیں لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو اگر ایک دینار ایک دنار کو آپ ریزیوم کر لیں آج کل کے زمانے میں کہہ لیں کہ سو روپئے کے برابر ہوگا کہ اگر سو روپیہ بھی آپ نے کسی کو دیا ہے تو وہ ایک سو دن بھی واپس سو روپیہ بھی یا ایک دن بھی آپ کو واپس نہیں دیں گے جب تک آپ سر پہ نہ سوار ہو جائیں اور کئی بندے پہنچ جائیں تو تب لے جا کے وہ مجبوراً دیں گے اور کیوں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جناب جو ہمارے مذہب سے جس کا تعلق نہیں ہے تو اس کے لیے پھر سب جائزہ ہم سب لے تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوئے کہ یہ آپ کو شاید ایکسپیرئنس ہوا ہوگا اب ظاہر ہے کہ مختلف فرقوں کے لوگ اچھے بھی ہوتے اور کچھ چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر کچھ رقم ان کو دی ہوئی ہے تو پھر وہ آپ کو واپس نہیں کرتے یہ ایک پریکٹیکل معاملہ بھی ہوا میرے ساتھ کہ ایک زمانے میں کچھ دس ہزار روپئے دیے تھے ایک صاحب کو تو ان صاحب نے نہیں دیے بڑے عرصے تک ہم بھی اس پہ سوار ہوئے لیکن تب بھی نہیں دے رہے تھے تو وہیں اسی فرقے کے کچھ ان کے دوستوں سے پوچھا تو وہ کہتے نہیں لگے کہ جناب آپ پہلے پوچھتے تو ہم کہتے کہ نہ دیں اس لیے کہ یہ صاحب جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہر مختلف فرقے کے لوگوں سے پیسہ لینا جائے وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ مسجد میں ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی اب سوچیے کہ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب اب کسی بھی مذہب کے لوگ کی جو بھی رقم آپ نے اگر لی ہے تو لازمند دینی تو یہ نہیں کرنا انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو آپ نے سنے ہوں گے کیسز کہ لوگوں نے کئی زمین پہ قبضہ کر کے وہاں مسجد بنا دی اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہٹ نہیں سکتے اور پھر اس پہ رہتے ہیں تو یہ بھی ایک سچویشن ہمارے ہاں بھی ہے اور اہل کتاب میں بھی ایسی تھی آج کل بھی ہوں گے ایسے تو یہ اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس میں عہد کو پورا کرے گا اور پرہیزگار رہے گا تو وہی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اگر اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھیں آپ کی شریعت پہ عمل کریں نیک عمل کریں اپنے ایتھکس کو رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے یعنی یہ قوم پرستی نہیں ہے پھر اسی کے بارے میں فرمایا ان الزینہ یشترون بیاحد اللہ وئی مانی فمن کلیلاًم فل آخرتی ولا یوکلی محم وم ظرو علیہم یوم القیامتی ولا یو ذکیم ولاَ خزاب علی اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بھیج دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ وہاں ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ جی جو بہت اللہ کے نام پہ کچھ یہ لوگوں پہ فراڈ کرتے ہیں اور اسی طرح یہ اللہ کے قسم پہ جی قسم کھا کے جی آپ کو دوں گا یہ اور پھر نہیں دیتے تو پھر ان کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا کہ ان کے لیے تو پھر ایسی سخت صدا ہوگی اور اللہ تعالی تو ان کی بات بھی نہیں سنے گا نہ ان کی بات ہی ان کو کرنے نہیں دے گا اور ان کی کوئی نگاہ بھی جو ہے اس کی کہ جس پہ کچھ رحمت فرمانیوں وہ بھی نہیں کرے گا تو آپ امیجن کریں کہ اتنا بڑا جرم ہے جو ہمارے ہاں بھی یہ ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے وہ ان منہم لفری قیں یل اونا بل کتابی لتا صبو ہو کتابی وماں ہوا منل کتابی و یک لونہ ہوا من وما ہوا من عندّہ و یقو لونہ اللّہ قذیبہ وہم یا اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مروڑتے کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے دراصل کہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے درا کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور اس طرح جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے یہ ان زمانے میں کہ جب لوگ کتابیں نہیں پڑھتے تھے اور لوگ ہی ان کے کچھ اسکالر ہی ان کو ایک تلاوت کے طور پر پڑھایا کرتے تھے تورات کو تو وہ ایسی حرکت کرتے تھے کہ جناب زبان میں کچھ توڑ توڑتے مروڑتے ہوئے کچھ اور لفظ ایسا ایڈ کر لیتے یہ کوئی جملہ ایڈ کر لیتے کہ جناب یہ بھی یہ لوگوں کو لگتا کہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے وہ اس پہ چلتے تو یہ انہی لوگوں کا جو جو بھی فراڈ اور یہ ایک سائیکولوجیکلی جنہوں نے یہ حرکت کی وہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کو بہت برا سمجھتا ہے تو اس میں اور بھی اس کے طریقے کے جو اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیں ہیں یہ اس لئے کہ ہم بچ سکیں مقانا لبشر این یعطیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوات ثم يقول للناس کونو عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونو ربانی بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون ولا جأمرکم خز الملائی قطع و نبی ارباب مرکم بالکفری باد عز مسلم پھر یہی نہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ نہیں بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ لوگو اللہ والے بنو اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو تمہارے مسلمان ہو چک, ہو, چ, ہو, ہو ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کی ترغیب دے گا تو یہ ان کے ایٹیٹیوڈ یہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو باتوں کو اللہ کی کتاب میں ڈال دیتے اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کر لیتے اور پھر اب یہ تو نہیں کر کہتے تھے کہ جی تم میرے بندے بن جاؤ لیکن ایٹیٹیوڈ ایسا ہی ہوتا تھا کہ واقعی لوگ ان کے بندے بن جائیں ان کے مرید بن جائیں اور ان کے مطابق چلیں تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا رہا اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے ارے کتاب کی اس ڈیٹیل کو اس لیے بتایا کہ ہمیں ان سے بچنا ہے اور ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا مرید بنا کے اور لوگ ان کے پانچ چونگتے ہیں اور بہت کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں تو بالکل ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جناب یہ اللہ کے بندے بن رہے اللہ کے بندے نہیں بنے کہتے تو یہی ہیں لیکن ایکچولی اسی بزرگ کو اپنے پیر صاحب کو یا اپنے ان کو نبی قرار دے کے اور ان کی ایسی عقیدت کرتے رہتے ہیں انہیں کے نام پر قصمے کھاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں تو سے بچنا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اب یہ سارے ایٹیٹیوڈ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ ہمارے یہاں بھی ایسی حرکتیں ہوں گی ہو سکتی ہیں تو ہمیں اس سے بچنا ہے اس پہ بہت سے سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ بلا تکلو ای میل کر لیجیے گا تاکہ ہم اس میں مزید دیکھ کسی کا نام نہیں ہمیں کرنا چاہیے بلکہ یہی ہے کہ ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد خود آپ فیصلہ کیجئے کہ کون سا ایسی حرکتیں کرتے ہیں اوکے جی جزاک اللہ خیر